Зоряне небо Олександра Жульгу вабило ще в дитинстві. Про це писав у шкільних творах-роздумах. Читав журнал «Наука і життя». І там були статті про те, як зробити телескоп із очкових лінз і так далі. І тоді я зробив свій перший телескоп. По закінченню навчання у 1979 році почав працювати у Миколаївській астрономічній обсерваторії, бо в Україні на той час тільки тут займалися астрометрією визначенням – визначенням координат зірок астероїдів. Пройшов всі ступені від молодшого помічника через всі там наукові ступені, адміністративні ступені, до замдиректора, ну і був вибраний колективом обсерваторії вже на другий період директором. У 90-х роках Олександр був відповідальним виконавцем на будівництві автоматичного телескопу АМК. Пристрій у 1999 році був включений до списку об'єктів, що становлять національне надбання України. Як і колись, головна робота астронома – стеження за небесними тілами. Але тепер це можна робити дистанційно. Телескопи зроблені таким чином, що персонально виходити на спостереження вже нема потреби, і люди спостерігають з домашніх умов, деякі навіть з інших міст. Зараз у Миколаївській обсерваторії 36 працівників, з них 20 науковців. Астрономця вже не дедушка в кепочці, а це молода Ну, може, і не дуже молода людина, яка е, добре знає програмування, добре знає математику, добре знає безумовно астрономію, той, той розділ, яким вона займається, і може приймати нестандартні рішення. Не можна плутати астрономів і астрологів. Астрономія – точна наука. Професійні астрономи – це люди, які е, займаються м, дослідженням фундаментальних законів, які Пов'язаний з небесними світилами, там зорі, планети, астероїди, комети, ну і так далі. За 42 роки стеження Олександр Васильович бачив чимало об'єктів метагалактики, а от інопланетян ні. Хто рукою мені не махав, ніхто там особливо не рухався. Я вірю в те, що є неопізнані е, літаючі об'єкти. Наприклад, е, церова блискавка. Все інше це все інше.